26 лютого поряд з коледжем було нанесено два авіаудари та 26 лютого пообіді вже коледж стояв без викон і двері вилетали від вибухової хвилі. Спортзал, три отвори у покрівлі. З 86 осіб колективу одна жінка вахтер коледжу загинула, яка до останнього продовжувала слідкувати за коледжем. Вона знаходила сховище і, на жаль, була розстріляна окупантами. Встановили зв'язок зі всіма студентами, їх нас було на початок війни 569 студентів на денному відділенні. 13 квітня 2022 року був виданий наказ Міністерства освіти про тимчасове переміщення Маріупольського будівельного фахового коледжу. На початку війни ніхто не думав, що буде так, як сталося, тому безпосередньо більшість знаходились в місті Маріуполі, деякі, звичайно, виїхали. А потім вибиралися, хто як зміг, хто вибирався до Запоріжжя, хто вибирався через Російську Федерацію, до Європи, Грузії і далі, і далі, і далі. Наші студенти зараз є і наш студент один в Японії, дівчина в Австралії, деякі студенти на території підконтрольної уряду України, а деякі навіть є на непідконтрольної топорії тобто, де є зв'язок, і безпосередньо продовжують навчання в дистанційному форматі саме в нашому помічі. У нас в Горто-Житку були, виходить, електроплізи. Ми себе поїсти ніяк не могли приготувати. І період з февраля по п'ятого мерта до нас приходив наш директор. Антон Вікторович приносив нам їду, тому що у нього був газ на той момент. Він якраз від нас недалеко, 7 хвилин ходьби, він приходив до нас під обстрілами. Оскільки 1 березня електроенергія в місті Маріуполь зникла, а природний газ ще був, тому і у нас в гуртожитку були, були саме електричні плитки, тому приготувати їжу студенти вже собі не могли, особливо сироти. Тому разом з дружиною ми варили відро супу 12 літрове маляроване і годували хоча б раз в день гарячою, ну, гарячою їдою. Опікувались ними вахтер. Я, безпосередньо і комендант гуртожитку. 5 березня, ну, такими досить складними зусиллями, але в принципі, за допомогою патрульної поліції міста Маріуполя, вони на броньованому автомобілі були евакуйовані до сховища. Дітей сиріт було четверо. Один повнолітній, іншим 15-16 років трьом». Вывезли нас в центр города, в ПГТУ, туда завозили всех людей э, с, с левого берега, получается, там было около тысячи людей, там дети, бабушки, дедушки. Мы поделились на некоторые сектора, э, женщины отвечали за них, получается, они готовили еду на кострах, э, и находились мы в ПГТУ в центре э, до 20 марта. Сказали, будет масштабный обстрел, здесь нет смысла оставаться, надо уходить. Мы 20 марта небольшой группой получается, собрались, мы спустились до моря, у нас получается спуск, дошли до порта, с порта поднялись наверх, и получается нашего блокпоста уже не было, был российский блокпост, мы его прошли, нас проверили наши вещи, документы, Тело, чтобы не было никакой символики. У нас был план э, с Мангуша уехать на Бердянск, из Бердянска в Запорожье, а Запорожье уже во Львов. Ну, у нас э, все пошло не по плану. Получается, мы остановились в больнице. Э, главврач узнал о том, что мы дети-сироты. И, получается, они позвонили э, в службу по делам детей в Донецк. Э, Звонами приехала женщина. Мы с Максимом говорили, что мы хотим к своим родным, мы хотим в Украину, это не обговаривается, мы всегда так только говорили. Нам, да, конечно, предлагали новое училище, новые жилья, ну, общежития, место проживания, там, стипендия, высшие крыши. Ну, мы им все равно отказывались, у нас была только одна цель. Говорили, что сделают нам паспорта российские, ми це проігнорили. Як у мене з'явився інтернет, я зв'язався з Антоном Вікторовичем. Зв'язався по території інтеграції окупованих територій. Позвонив на, на гарячу лінію, об'яснив все, як є. Ми вже з хлопцями були на зв'язку, і одного разу, коли мені зателефонував Іван, безпосередньо він почав плакати в трубку і казати про те, що, Антон Вікторович, вас дуже прошу, заберіть нас з свідси. Звичайно! Можна було оформити на когось, на іншу людину довіреність, але це тим самим свою відповідальність перекладати на когось, тому ні. Ми знали, що він приїде, виходить. але ми не думали, що це буде так рано. Він приїхав в 7 утра. я спав, Максим спав, забігає медсестра, сказали, що мальчики до приїхали, я не встиг відкрити очі, давай обніматися. Виходить, <ріпи> непередаваемі емоції були. Тут знаходяться зараз вони на заняттях, да, вони проживають, всі ми разом мешкаємо у ратожитку Хмельницького політехнічного фахового коледжу, тобто тут ми, ми, ми всі тут.